Na, szia! Üdvözlök mindenkit! Ne, ne. A mai videó témája az Alföldi Első Gazdasági Vasút egyik megmaradt emléke Békés Belt területén. Ez pedig ez a Vasbeton-Teknőhíd itt az Élővíz csatornán. Egyébként az Alföldi Első Gazdasági Vasútnak ez egy iparvágánya volt, ami itt a szemben látható épület vezetett. Ez, ez, ez egy malom épület volt végebben, de ma már a békési Pálinka az ERT tulajdona és ebbe a valomba vezetett be ez az iparvágány, a kettőskörös hídjától iráig a, a, a, a maga a fővonal az a ködös hídjánál volt, és ott ágazott ki egy iparvágány a Noszlatárházhoz, és, a, és, és abból ágazott ki itt még egy iparvágány ide a malomhoz, és majd mindjárt közelebb és is megnézzük azt a hidat. Az azon keresztül ment át a csatorban. és akkor megnézzük közelebbről, hogyha sikerül itt azon a dzsumbujon áthatolni. De a kisvasút töltése az már nem nagyon kivehető, mert eldózelolták, itt a, a fúlia sátor épült a helyére, de megpróbálom majd azt is megmutatni. Mert legutóbb még nem volt itt ekkor a dzsumbuj, Itt, itt vagyunk, átrelküldve itt, itt ezen a dzsumbujon. Itt van maga a híd, ezért jöttünk. És hát itt körülbelül ennyi látszik a töltésből. Az épület az pont ráépült, de egyébként itt jött a kis vasút, és ezen a hídon ment át. És itt van a maga, ez a vasbetonteknőhíd. híd. így csak meg is. Ez egy 760-as nyomtávolságú vasútvonal volt, ugye keskeny nyomtáv, és talán még az ipadvágány kapujának a maradványait látszik, de ez pedig a töltése. A sínek itt vezettek. Nem állszunk itt a gazba. Ugye itt a kerítést az itt is felújították, ez pedig egy, meg, meg, megint egy. Minden ilyen elveszett vágánynál szúrósak át van, ezt, ezt én nem is értem, hogy, ja, de itt van, itt van egyébként, itt volt az iparvágány kapuja, ez a két betonteknál, és itt volt. Hát a... Le lehet, hogy az a szemben az az épület volt egyébként a magtár, vagy hogy oda vezetett be, meg itt tovább is ment, de... A pálinka főz a telephelyen belül már semmilyen tárgyi emléke nincs a kisvasútnak se, síndalabok, semmi teljesen átépítették az évek során. Ez már nagyon régóta a pálinka főzdéjé a malom, az valamikor szerintem 1996 környékén, amikor között ide a pálinka főz. De akkor az egészet átvette, és azóta kívül belül teljesen felújítottak mindent. Itt már tényleg semmilyen nyoma nincsen. De ez a ez a híd, ez megmaradt. Ennyi emléke van annak, hogy itt, itt, itt valaha kisvasút volt és vonatok jártak. Ez egy személyszállító elefánt, nem itt, itt csak tehervonatok mentek. Gabonát vitték a, a malomba, és aztán meg a megőrült terméket vitték vissza a fővonalra, és hordták rá a nagy vasútvonalnak hát ki a falvakba, a városokba. Hát akkor ez ennyi lett volna. Így alapvetően most itt. Nem, nem fogok most arra visszamenni, meg kell valakit itt, itt, itt, itt tovább menni, itt a töltésen, hát itt kell egy kisebb a dzumbúj, és el lehet menni. De hát ez, jelenti, hogy és, és egyébként voltak arról tervek, hogy ezt a híratis hí, hí, hí, ipartöltető műemlékké nyilvánítsák, de tudomásom szerint ez nem történt még meg, de a, láttam róla önkormányzati is. Még egy ilyen hát ilyen 10 évvel ezelőtti belül. Volt rá -e, törekvés, aztán, hogy érdeklődés vagy más hiányában nem sikerült, azt nem tudom. De hát akkor ennyi lett volna, ez egy ilyen kis rögtönzött kis mindig vlog volt innen, békésről. Egyébként elben van, hogy a teljes, vagy legalábbis nem a teljes, mert az, az, az sok lenne, meg a, ahhoz rengeteg idő kéne, de hogy az Alföldi első gazdasági vasútról fogok filmet forgatni, és a meglévő, még meglévő tálgyi emlékeit meg fogom mutatni, van, van egyébként Békésen is még ezen kívül, igaz, hogy nem túl sok, de de lehet még találni, és itt a követnyéken is lehet találni még, még emlékeket arra, hogy, hogy, hogy, hogy valaha létezett egy ilyen kis vasút hálózat. Nem, nem is egy nem, nem is kicsi hálózat volt ez egyébként, és hát így most így itt itt, itt itt valahol lesz egy ilyen ösvény lefelé, ahol vissza lehet menni az úton, és akkor nem kell még egyszer átmennem azon a dzsumbujon. De akkor ez most ennyi lett volna, akkor én pedig is köszönök. Nem, köszönöm, hogy ezt megnéztétek, és sziasztok, találkozunk a következő videóban. Most, csak a mai nap legalább hármat leforgattam már. Hogy abból mikor lesz valami, azt még nem tudom, de igyekszem majd a vágással is. És, és amint elkészül, nyilván ti is fogjátok látni, úgyhogy köszönöm, hogy megnéztétek, ha tetszett, like-oljátok, meg a többi videómat is, sziasztok!